Уж номера, і ось це в основному. Ну і зараз теж це не останні, так би мовити, ну мої сили. Треба ще удосконалюватись, треба, тому що трішки ще вибиваюся з колективу, але це буду ну, напрацьовувати. Раз-два, три, три, раз, два, три, раз, два, три. Четыре.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 вже в нас позаймався місяць. Ось про пройшов конкурс, і ми його прийняли на роботу, прийняли свою козацьку родину. Колектив Козаки Поділя дружній, каже Сергій Качуринець. Усі допомагали Микиті Фіму на новому місці. Він же ж приїхав без речей, ті принесли там ковдру, той подушку, хтось там постільну, лизну Хлопці, які в нас є місцеві, винаймають квартиру, його забрали до себе, почали показувати партії наші. Ну, хореографічні номери. Людина хоче працювати, танцювати, як то кажуть, українськи, і він знайшов себе в нашому колективі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.